අපි පත් කරගත් ආණ්ඩුව අපි පත් කරගත් නායකයෝ මේ කරනා වූ විකාරය දකින්නකොට අපිට ඒක වචනයකින් හෝ අපිට අඛායව සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරනවා සියලු අපේ ප්‍රදේශයේ මහජනතාවගෙන් මම ඇත්තටම සමාව මේ වගේ පාලනයක් රටතුළ ස්ථාපිත කරන්නට වචනයකින් හෝ අපි සම්මතම් වීම ගැන මම අගය කරනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මගේ ಪಕ್ಷයේ නායකයා විදිහට. එතුමා අමානුෂික කාලේ රට බාරගත්තා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එන්න කිව්ව හැමෝටම හැමෝටම රට බාර ගන්න කිව්වා. එහෙනම් ওই කීර වීරයාට තිබ්බනේ පැනලා යන්න මේ ගිහිල්ලා බාර එතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා බාරගත්ත නිසා මම හිතනවා අද පෝලිං යුගයේ ටික ටික හරි අඩුවෙනවා. එතුමා යම් කිසි කාර්යයක් කරනවා. එතුමාට හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තරයක් තියෙනවා. මරතේ තවරිය කන්නේ පුට්සයි ගේන්න අපිට එම්පික ටික ටික අපි මේ කවුද මේ මේ බාලවගේ ඔන්නන අපි නම් වමනම් මම මාසාම අපි ලත්තයි අතිබ호දයක් නං මේ බාලවගේ ඡන්ද දෙන්නේ නැහැ. මම නම් හිතන්නේ හැවේ කියලා. ආයෙ ආයෙ මේකෝල හැම වෙලෙම වෙනඳුන් මෙච්චර කල්ුනේ වෙන එක එකට එකට පොඩක් කලකින් නෙවෙයි ඔයගොල්ලෝ තව දන්නේකින් තව පාන मारු කරපොන හැබැයි ඉන්නේ මුජ්ජුලෝ. මම නම් බරයි මේ මුජ්ජුල දෙන්නේ කියලා. දැන් මම මේ ආණ්ඩුවේ සභාපතිවරේක හැටියට මිලිලජ්ජහේ බෑමේ සභාපතිත්ව නතුරේ ඉන්න මම වගේම මේ කොහොමද අපි මේ ජනතාව රුණ දෙන්නේ? ඊයේ ඉස්සේ ගියේ තමයි මම කීප වarta වලයි. ඒකනම් මම වැඩිපුලි කලි කුලි වෙසේ හලා දකිව. ඒ වගේම ගයි නම වෙනදෙච්ච මැචන්ද කාර්යය ගැන අපේ කනගාලුවක් තියෙනවා. හැබැයි දේශපාලන පක්ෂයක් පිළිහෙට මම මේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් විදිහට අපි ජනතාවට වරද කියන දේශපාලන පක්ෂයක් නියෝජනය කරන උමය මේ සභාවදී අපි ජීවත් වෙන්න කරන්නේ. මා හරි ඒ අරගල දුර්ණායකත්වයක් තමයි අද ඇත විවේත අහුවෙලා තියෙන්නේ මේ මොහොතේ. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමා ඔබතුමා විචාර කළා තිබුණා ਲੋසාරෝගණ මේ ඔබතුමා තින් මම මගේ කඩේට ඇවිල්ලා යම් පුද්ගලෙක් සලත්පල්ලේ මෙහෙම දෙයක් වුණා උඹත් බලාගෙනයි බත්กินි කඹ කඹතටලු ටේ බලත් එක gini දෙනවා කියලා මෙහෙම කතාබහක් මම වීඩියෝ පාටිදී දැක්කා. එතර නිර්භීත කණ්ඩියක් මඩලන් ඇවිල්ලා කවුවත් එහෙම කිව්වේ නැහැ. ඔබතුමා ලොම්බයාවල්ට කියන අදහස් වලින් ඔබ සභාපතිතුමා හැටියට මෙතන මම මේ විචනය දකින්නේ ඇත්තරම මේ අඳ බාර සභාව තුමා මම මේ ඔබතුමා නිලිට කෙලිය හරි මට බලන්නත් කතා කරන්නත් තියෙන අවස්ථාවක් ලදාගත්තේ නෑ ඒනාලා මගේ දේශපාල අපි දෙන දේශපාල මත දෙගත් නමුත් ඔබතුමා විචනය කරලා තිබා මේ සභාවාරයේදී ඒ අපි මම ලිකනි බෞද්ධරිපමිසු විචනයේ කරලා ගම්මවගේ අදහස ඒ එහෙම මේ සභාවේ ඒ වගේ නොමගේවල සිටිවිලි කරන්න මම එහෙම වියගලු වෙන්න තරම් නිවට දේශපාලන පක්ෂයක් නියෝජනය කරන මිනිහෙක් නෙවෙයි. මම මේ සභාවාරීට දැනුම් දුන්නා ගිය සභාවාරයේදී මට පැමිණිවිරි නොහැකි හේතුව සඳහන් කරලා. ඒවනම් මම වියගලු ತත්වෙරත් ලැජ්ජාවටපත්පත් වෙලා තමයි මේ සභාවේදා නියෝජනය කරන්නේ නැත්තේ කියලා මේ සභාවේ හැම කෙනෙක් මෙහෙම කිව්වා. එහෙම මම මේ සභාවේ සභාවත් මේ ඉන්න කිසිම ਮੰන්දිරවරේකහා මේ 라වල් ප්‍රාදේශ මිනි එක මම මඩවග කියන දේශපාලනිය नियोජනය කරන පක්ෂයක වැඩ කරන මිනි එකෙක් මම ජනතා නියෝජිත ජනතාව වෙන මට බෞද්ධ දේවල් කිසිම දෙයක් නැහැ මට අද දවසේ මේ මමම नियोජනය කරන පක්ෂයේ මේ තනතුර කොබවන්ට තව බුද්ධ දෙයක් ඉදිරිපත් වෙන analog උහුට ඒ අවස්ථාව උගත්තු බුද්ධිමත් බුද්ධලේ සියලු කෙනා කියනනේ ඒ දෙ දෙන්න අපි සුදානම් මිනිස්සු එන්න මේ මඩ ඒ වගේම දවදරණත් මේ වත්මන් දේශපාලන වැත්තේ කිව්වොත් අවුරුදු 74ක් මේ රාජ්‍ය පරාජිපක්ෂ රජීමේ ඒ හා සමානතව දේශපාලන ව්‍යාපාර මේ රට පාරණි කරලා අසාර්ථකභාවයට පත්කල තියෙන මොහොතක මෙත්‍ය කාලයක හැමදාම සබාවල කතා වුණේ තවත් හෙට දවසෙ මොහොමියේ රට හදයි කියලා. හැබැයි අසාර්ථක පාරකේ ලෝකේ කවදාකවත් රටක් හදලන්නේ නැහැ. එimhe හදන්නත් බැහැ. ඒක නව දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට විතරයි දැන්වත් දේරුම් ගන්න ආගන්දු ගුණන්න. මේ දේශපාලන ව්‍යාපාරෙන්නේ අපේම කැපෙන්න හැම කෙනෙක්ම කියල ප්‍රකාශ කරමින් මමණ අවශ්‍ය කරන සියලු දේනාරම සිටුන. ඇත්තෙන්ම කර සභාව ප්‍රතිමුණි අද අපිට ආණ්ඩුව ගැන කතා කරන්න නම් දෙයක් නැහැ. කතා කරන්න හරිම අප්‍රසන්න ආණ්ඩුවක් කියලා තියෙනිය අද. ඊයේ පොබල සියලු දේනාම දකින් නැති අපේ හිරුනිකා mantri තුමියට හිරුනිකා mantri තුමියත් සමග ශ්‍රීසත් ගොම්මි වට ගිහිල්ලා දෙචි ඇබද්දී ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ ඇයි ජනාධිපතිතුමා පොඩ්ඩක් හරි හිතන්න ඕනි අද රටේ තියෙන තත්ත්වය ගැන මිනිස්සු ගැන ඒ වගේ දෙයක් හිතුවේ නැහැ එතුමිය ඇදලා දාලා අත්තඩංගුවට ගත්තා ඒ වගේ ඇත්තම කාන්තාවක් කාන්තාවකට ඒ වගේ දෙයක් කරාම අපි කාන්තාව අපි කියන්නේ අපිට පරිම කරනවා ඒ වගේ දේවල් දැක්කා ඒ වගේම අපේ රෝහිණි කහිලත් මෙතනියක් ඊයේ ජනජිප වද්දුවා බණ්ඩාර අපේ පක්ෂයේ මහලේකම් තුමත් ඔය පොඩක් කට්ටිය සමග ගොවි සංගිධානවල ගොවිමුත් ජනජිපතිතුමා හමුයි එතනින්දි මු ගහලා ජල්රාල් ගහලා කියලා ඉතින් මුත් ඇදලා ඇදලා දැන් මම ඒක 2030 තරක දෙන්න ඇයි ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ අද මේ කට්ටිය මේ වගේ යන්නේ රට හදන්න ඒ වනාට ජනාධිපතිතුමා කිසිම කනකට ගන්නේ නැහැ මේ අද රට හදන්න ඕන කියන ඒ වගේ දේවල් සාර්ථක වෙන්න කියලා මම කියනින් එයාගෙම අපේ ගමේ සන්නිති කර්ජනේ නම් කොහොමද දරුණොයි අපේ අල්ලපු ගමේ ඊයේ පෙරේදා රැය කොබල බොබතුමා දැනවත් ඇති සමාජිකයක් මරලා ඒ එහෙට ගරුවා විදිහේ විසඳුමක් ගන්න කියලා අපේ ගමේ දැන් කොයිදෙන් කොඩාරක් දුරට කරලා තමයි තියෙන්නේ ඒකට විසඳුමක් ගන්න කියලා ඔබතුමාගේ මා ඉල්ලසි අද බලන්න කොතෙන්ද ගියත් පොලිස් තෙල් පොලිස් ගෑස් පොලිස් බඩු ගන්න මිස්සුන්ට ගොඩක් අපහසුයි. ඒ වගේ දේවල් ඉත ගොඩක් කරට කියනවා. විලායට ගරු සභාවෙදි තුමනි මාට විශේෂයෙන් කියන්න දෙයක් තියෙනවා. අපේ ගමට බස් ඒ වස්තුනාක් තිබුණා. වස්තුණෙන් දැන් එක බස් එකයි තියෙනවා. බස් දෙකක් දාලා එකක් ඕයි නිකන්දට දාලා එතකොට අපේ ගමට එක බස් එකයි තියන්නේ වෙනදා 8 8:00 මාරි බස් එක 9:00 වෙද්දි මඩවලට එනවා අද 9:15 වෙනවා බස් එකෙද්දි ඉතින් අපි ගමේ මිනිස්සු ගොඩක් මේ දුක් විඳිනවා මේ බස් නැතුව තමංගේ බුද්ධලික වාහනත් යන්න තෙල් නැති නිසා එබැ නිසා අපේ ඊපෝවේ ජීඑස් මහත්තයෙනු මම දහපාරකට වඩා කතා කරලා අපිට බස් දෙන්න අපේ බස් එක දෙන්න කියලා එතකොට එතුමා මොකද්ද කියන්නේ ලේකින් දෙන්නම් මන්තිතුමිය දවස් තුනකින් දෙන්නා සතියකින් දෙන්නා කියලා තාම ලැබුණේ නැහැ බස් එක. මේ වෙනස කරු සභාවෙත් මිනි අපි ජනතාවගෙන පොට්ටක් හරි බලලා මේ බස් එකවත් ලබා දෙන්න කියලා මා ඔබතුමාගෙන් විශේෂයෙන් ඉල්ලා මේ ප්‍රදේශයේ කවුරුත් කතා නොකරපු දෙයක් මම කතා කරන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ ගොඩක් අය බීමට ජලය ගඩනවා පීඩින් මමත් පීඩින් ගන්නවා මේ දවස්වල වතුර නැහැ වතුර ගේන්න ඒ ගේන ආයත තෙල් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක දැඩිය අපහසුතාවයකට පත් වෙලා තියෙනවා. බොණ්ඩ වතුර ටික ගන්න නැතුමුකද මිනිස්සු කුරුදු ඉන්නවා. හොඳ වතුර ටිකක් අරගෙන බොන්න. මොකද අර මේ හොඳයි. නමුත් දැනට අපිට මේ පාවිච්චි කරන හොඳයි. නමුත් මිනිස්සු කුරුදු වෙලා ඉන්නවා. මිනරල් එකක් ගන්න. නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා ඒ අයටත් අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න ඔය කියන ස්ටිකර් එකක් ඒගොල්ලන්ටත් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි මම යෝජනා කරනවා. ඒ වගේම සභාපතිතුමනි අවස්ථා ගන්නාවකදී මම කතා කර මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේම කාන්තා කමිටු පිහිටුවලා ඉවරයි. මං හරි කනගාටු හැමෝම මට පහුගියදා අපේ වෘජිතුමියන්ලා එක්තරා සැසියකදී මුණ ගැහිලා අපි කරා අපි කරා කියනකොට මේක ලෝජනා කරලත් මට තාම බැරි වුණා සභාවේ කාර්තා కమిටුව ආරම්භ කරගන්න කියන එක ගැල මට හරි කලගාටුවක් හිතුණා මම ඔබතුමාට අදත් යෝජනා කරනවා මේ සභාවාරියත් මම කිව්වා කරුණාකරලා කැඳවීමක් මේ කාර්තා කමිටුව මුළු ලංකාවේම මේ වෙනකොට තියෙනවා එකක් දෙකක් ඇරුණකොට මේ අපේ මාතලේ නාවුල වගේ එහෙම ඇති. ඉතින් නිසා මම ඩිස්ත්‍රික්කේ කාර්තමාත්‍රිවරියන්ගේ සභාපතිවරිය විදිහට මං හරි මට හරි ඒක අඩුවක් වගේ දැනුණා. ඔබ තුවිය තාම පටන් ගත්තේ නැද්ද කියලා මගෙන් අහනකොට මං අපේ ලේකම්තුමීට මම අවස්ථාව ගන්නවා කිදි මතක් කරක් අපි කැදවමු කියලා. ඒකට උත්තරයක් ලැබුණේ නැහැ. ඒක මී බල කරමු മന്ത്രി තුමී කියුවට තාම කැදවීමක් කරේ නැහැ. එලෙසම මුභුමියටත් යෝජනා කරනවා ඉක්මනින් දරු සභාව වෙතමිනි අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න මේකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් කාර්යයන් ගොඩක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ අපේ කලාවේ ශේෂයෙන් අපිට අපේ ඵණදේ ප්‍රතිපාදනය තියෙනවා විශේෂයෙන් කාන්තාවන්ට සහ කියන අවස්ථාවක් ලබා ඒ අයගේ සුබසාධනය සඳහා යම් කිසි සේවයක් කරන්න පුළුවන් ඇත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවට ආදායම් නැහැ කියනවා ඒක පිළිගන්නට යුතුයකාරය නමුත් අපිට පුළුවන් විදිහට අපේ යම් යම් තියෙන දේවල් අඩුපාඩු වැඩියෙන් කරන දේවල් අඩු කරලා හරි අපේ ජනතාව වෙනුවෙන් හරි සේවයක් කරන්න අපි ඕන ඒකට අපි බැදී හිටිනවා ඒ වගේම වසමකින් හරි මේ කාන්තාවන් අද ශ්‍රම රැකියාව කරපු කාන්තාවන් අනාථ වෙලා ඉන්නවා ගාමන්ට් එකකට යන්න බෑ බස් එක නැහැ වැටි ටිකඩ කරගන්න නැහැ නිසා ඒව වහලා දරුවන්ට ඉස්කෝලේ යන්න ගෙවා ගන්න නැතුව මේ මාසේ මම නම් වශයෙන් කියන්නේ මම දරුවා හතර දෙනෙකුට පන්ති ගාස්තු ගෙව්වා ඒක මගේ පුද්ගලික කාරණාවක් මට හරි සතුටුයි එහෙම කරන්de එක ගැන හරි මම මේ දෙන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන කියනව නෙවෙයි නමුත් මගෙන් වෙන්න ඕන සේවයක් විදිහට මම ඒක සැලකල ඉදේ කරා. ඉතින් ඒ අන්ත අස්සරණතාවයට පත් වෙච්ච ඉන්නවා දෙමව්පියෝ ඉන්නවා දරුවන්ට පන්තිගස්තු ගෙවා ගන්න බැරුව. ඒ නිසා ඔබතුමාට පුළුවන් නම් ඉන්නේ මේ බලලා අපිට මේ වගේ හරි කරන්න පුළුවන් ඒක ඊටමත් වටිනවා මම යෝජනා කරනවා මොකද පනතේ ප්‍රතිපාදන තියෙනවා එහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා ඔබතුමා බලන්න අපිට මේ මේ අපේ සභාවෙන් ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් ලොකු දෙයක් අඩුම ගානේ බඩු හරි ඒගොල්ලන්ට දවස් හරි <span>කන්න පුළුවන් බඩු හරි දෙන්න පුළුවන් එක පවුලකට හරි. ඒක හරියට හරිම වටිනවා. මම ඒක නියෝජනා කරන ඔබතුමාට ඒ ගැන විශේෂ කමිටුවක් හරි කැඳවලා මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් මන්ත්‍රීවරියන්ගෙන් අදහස් අරගෙන ඒක තියෙන විදිහට يعني පක්ෂග්‍රාහී නොවි අවශ්‍යතාවය අනුව බෙදා දෙන්න කියලා මම යෝජනා කරනවා ඒ වගේම අපේ මම නම කියන්න කැමති නැහැ අපේ ඒක മന്ത്രിතුමෙක් කිව්වා 77 වසරක් 74ක්ද 71ක්ද රාජා විනාශ කරපු කතාවක් එහෙම විනාශ වුණා කියලා කවුරුත් ජේපී එකට චෝදිතේ කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ජේපී එක කරපු දේවල් අපි දන්නවා මේ රටේ ගිනි තිබෙන්නේ ජේපී එක කියන අපි දන්නවා එහෙම නොදැන නෙවෙයි මට හරි හිතේ අමාරුවක් පුනා විපක්ෂය මා ජීවරේ විපක්ෂය විපක්ෂයක් නෑ සභාවේ නමුත් මන්ත්‍රීවරෙක් එහෙම කතා කරපුවාම මං අගය කරනවා රනිල් මගේ ಪಕ್ಷයේ නායකයා විදිහට එතුමා අමානුෂික කාලේ රට බාර ගත්තා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එන්න කිව්ව හැමෝටම හැමෝටම රට බාර ගන්න කිව්වා. එහෙනම් ඔය කීර වීරයාට තිබ්බනේ පැනලා යන්න මේ ගිහිල්ලා එතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා බාරගත් නිසා මම හිතනවාද පෝලිං යුගයේ ටික ටික හරි අඩුවෙනවා. එතුමා යම් කිසි කාර්යයක් කරනවා. එතුමාට හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තරයක් තියෙනවා. හැමෝම අහන ප්‍රශ්නයකට එතුමා ළඟ උත්තරයක් තියෙනවා. තණිපොත් ගලේ මම වගේම මේ මේ සභාවට ආපු මේ ලිස්ට් එකෙන් ආපු නායකයෙක් එතුමා රට රටේ දෙවන්ත මෙහෙවරක් කරපු දෙවන්ත නායකයෙක් එතුමා එතුමා වාර ගත්ත එහෙමනම් සහයෙන් කරන්න පුළුවන් කියනවනේ එහෙනම් තිබුණනේ අනුර කියන සහෝදරයාට ගිහිල්ලා બહાર ගන්න තිබුණා ඔබතුමාලාට දැන් මේ රට 88 89 මම ඕව කරන කාලේ පුදුම දුකක් වින්දේ මම මේසයට ඉඳලා පාඩම් කරේ මට ඒ යුගය අමතක කරන්න බෑ එහිමයි කියලා ඔබතුමාලා කියන විදිහට මේ රටක් පාලනය කරන්න බෑ ඔය කියන විදිහට කවුරුත් මේ JVP එකට හැරුණා හැරෙන්න තිබුණා ඔය අරගල භූමියේ හිටපු පිරිසකෙන් සෑහෙන පිරිසක් hitiee JVP කාර්යෝ එදා ඒ අරගල් භූමියේ නැවීම පස්සේ අද මේ මම කොළඹ හත් අට වටරවක් ඊට පස්සේ ගියා මම දැක්කේ නෑ ඒ එතකොට මේ JEP කාරයෝ ටික එකතරයකට ගෙනල්ලා ඒ කරපු විනාශේ තවත් උනේ මට අපේ දරුවාට මට දුකයි මගේ දරුවා මේ අවුරුද්දේ A level කරන ළමෙක් විද්‍යාව විශේෂ පුදුමාසරණ තත්යකටපත් වෙලා තියෙන අම්මා කෙනෙක් විදිහට මම ඒක දකිනවා මේ හැම දෙයකටම බලපෑවේ ඒ සටන ඒ කරපු විනාශේ කාගේ වුණත් මම අනුමත කරන්නේ නැහැ කාගේ වුණත් දීපණ විනාශ වුණා එහෙමයි කියලා එකපක්ෂයකට ඇඟිල්ල දික්කරනද ඒක සුදුසු නැහැ කියන එක මම මතක් කරනවා මම සතුටු වෙනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මේ පාලනේ බාරගත්ත එතුමා නොබියව තනි පුද්ගලයෙක් හැටියට එතුමා බාරගත්තේ හැබැයි ප්‍රශ්න තියනවා නැතුව නෙවෙයි ගොඩක් අය කියනවා එතුමා ගිය නිසා මේ ගෝඨාභය හිට එළියට එන්න මහින්දට එළියට එන්න පුළුවන් වුණා ඒ කොහොම එළියට ආවත් ද රටක් විදිහට යම් කිසි පාලනයක් තියනවා. එහෙම නැත්නම් මේ පාලනේ කාටද අපි බාර දෙන්නේ? රනිල් වික්‍රමසිංහ එදා පාලනේ බාරගත්තේ නැත්නම් කවුද බාරගන්නේ? ඔය කියන වීරයෝ එළියට එන්නෙපාය. එහෙනම් සජිබ්ේ සජිත් ප්‍රේමදාස මේ තුමා බාරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ආනූර් කුමාර දිසානායක බාරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි අ మంత్రిවරයෙක් හරි ඉදිරිපත් ඕන. බය නැතුව බාරගන්නවා කියලා. ඒ නිසා මම මගේ ಪಕ್ಷේ නායකයා විදිහට මම එතුමාට කරනවා. එතුමා දක්ෂ නායකයෙක් විදිහට එතුමායකට මුණ දුන්නා මම ඒ ගැන අගය කරනවා මම මතක් කිරීමක් කරනවා මේ අති භයානක දැවිලා ඇලු වෙන පිටචෙන යුගයක් ආයෙ නම් එන්න මගේ කාලේ මගේ දරුවගේ වයසේ මගේ කාලේ මම අනන්ත දුක් කාලයක් ඒ කාලේ 88 මේ භීෂණ කාලයක් ඒ නිසා භීෂණ කාලයක් නෙවෙයි යහපත් සමාජ වාතාවර්ණයක් ආදේශයේ මట్టමේ නායකයෝ විදිහට අපිට ඒක තල්ලුව දෙන්න ඕනේ. ඒ තල්ලුව දෙන්න ඕනේ අහවල් පක්ෂයට කියන්නේ මම කියන්නේ මගේ පක්ෂයට තල්ලුව දෙන්න කියලා. මමත් ඉන්නේ සාධාරණ වේ යහපාලනයක් කරන්න පුළුවන් නායකෙක් පිටිපස්සේ තමයි මමත් හිටගන්නේ. මම මේක රනිල් වික්‍රමසිංහද, ගෝඨාභය රාජපක්ෂද මම මම මේක එළියට යනකොට මේ අචලා මෙහෙම කිව්වා කියලා එළියට යයි ඒුණත් සාධාරණ නායකයෙක් අපේ රටට ඕන ඒක මම පක්ෂග්‍රාහීව මම හිතන්නේ නැහැ ඒකට අලුතෙන් නායකෙක් පත් එතුමා මේ රට මේ විදිහට බාර ගන්නවා කියනවා ඒ තැනට මම සහයෝගය දෙනවා ඒක කවුරුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකද මේ රටක් දුවන්โดන රටක් හැමදාම අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ මගේ මේ අවුරුදු 48 පුරාවටම මම දැක්කේ අපේ ලංකාව දියුණු වෙමින් පවතින රටක් කියන මගේ අම්මගේ තාත්තගේ කාලේ ඉඳලා මම ඒගොල්ලෝ දැක්කේ දියුණු වෙමින් පවතින රටක් කියලා. අදටවත් බැරි වුණ රට දියුණුයි මගේ රට දියුණුයි කියාගෙන බැරි තැනක ඉන්නේ. මගේ දරුවටත් අවුරුදු 50ක් වෙනකම් බැරි කරන්න. ඒ රටට අලුත් නායකෙක් බිහිවෙනවා අපි ඒ තල්ලුව දෙන්න ඒ තල්ලුවට මේ ගම හදන්න ඕනේ. ඒක ඔබේ පක්ෂයේද සභාපතිතුමාගේ පක්ෂයේද මගේ පක්ෂයේද කියන එක නෙවෙයි කාරණා. ඒ යහපත් සමාජය ගොඩනගන්න නම් අපේ දරුවෝ අද ඉන්නේ අසරණ වෙලා. දරුවන්ට හිතාගන්න බැහැ මොකಾದ නායකයා කිය. මගෙම්ම මගේ දරුවා අහනවා අර මිනිහා මොනවදර කියන කතාව කියලා අහනවා. ඇත්තට මේ ඒ ළමයින්ට තේරෙනවා මේ මොනවද මේ කියන පිස්සු කතා කියලා. ඒ අර මේ පොල්මනම් එළියට එනවා කතා කරනවා পায়ිනවා. කොහෙ পায়ිනවද කොහෙ රින්ගනවද කියන්නේවත් අපි දන්නේ නැහැ. එරිසා ඉයේ Khanතාවක් විදියට හිරුනිකා හිටපු මන්ත්‍රීවරිය එතුමිය ගිහිල්ලා ගේ දොර ළඟට යනකම් ආරක්ෂක අංශයට බැරි වුණා ඒක නවත්ත ගන්න. එතකොට මේ මෙහෙ රටක් ආරක්ෂා කරන්න අපිට Khand නැතත් රටක් ආරක්ෂා කරලා දෙන්න මම දැක්ක එක වීඩියෝ පටිවල අද්දේක අරගෙන එක නෝණකෙනෙක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ අද්දේකරගෙන ඉබිනව. මට ඒක බලනකොට ලැජ්ජයි අද වෙනකොට රටක් අපිට Khand නැතුණාට කමන්නේ ඔබතුමා මේ රට ආරක්ෂා කළ දෙන. අද බලනකොට එතුමාගේ ගේ ආරක්ෂා කරගන්න එතුමට මේ කාන්තාවක් 6 දෙනෙක් එක්ක එතෙන්ද යනකම්. ඒ නිසා එතුමිය බොහොම වීර ක්‍රියාවක් කරා මිනිසු කාන්තාවන්ට වැඩිපුර කතා කරනවා නම් කාන්තාවන්ට අපහාස කරනවා නම් කාන්තාවන්ට විරෝධය පානවා ඇත්තට මේ කාන්තාව ඉදිරියතර කාන්තාවක්. ඒ ඒක සමාජයේ පිළිගැනීමක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේ මොන පැක්ෂේ වුණත් එතුමිය කරපු ප්‍රියාව කාන්තාවක් ඉදිරිය මම අගය කරනවා. එතුමියට මඩ ප්‍රහාර තියනවා ඒ ඒ මඩ ප්‍රහාර තියන්නේ එතුමිය දක්ෂ නිසා එතුමිය තැනේ හැටියට කතා කරන නිසා ඒ සමහරක් ඒ කතා කොහොම කිව්වත් එතුමිය ඒ කරපු ප්‍රියාව ගැන මම කාන්තාවක් විදිහට මම අගය කරනවා මමත් කොළඹ හිටියනම් මං එදා ඒ ඒ ඒ ආ ඒ අවස්ථාවේ එතුමියත් එක්ක මේ කාන්ටාව හරි කෑ ගහලා මේ අමනෝචන පාලකයා එළියට දාගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මේ සභාවෙත් කියනවා ගම වෙනස්කරන්න පක්ෂ වෙලින් වෙද්දී විදිහට නෙවෙයි අර සැරේ මෙහෙම කරා කියලා නෙවෙයි අදීම් පටන් ගන්න පුළුවන් හරි අපේ ජනතාව අපේ කණ්ඩායම අපි විනාශ කරගෙන අපේ ගමට අපේ නාවුලට මොකක් හරි දෙයක් කරන්න ඔබතුමා මැදිහත් වෙන්න අහිංසක දරුවෝ ඉන්නවා අහිංසක දෙමව්පියෝ ඉන්නවා වැඩිහිටියෝ විශේෂයෙන් මම මතක් කරන්න ඕන වැඩිහිටියන් ද මදි දෙන රුපියල් 10000 20000 රජෙන් දෙන දෙමව්පියෝ සැලකන්නේ දරුවන්ට සැලකන්නේ ඇති දෙමව්පියෝ ඉන්නවා ඒ මේ දේම අපි අසරණ වෙලා ඉන්නවා අපිට පුළුවන් නම් යම් ඒකින් ඒගොල්ලන්ට හරිය සබන් කැටයකින් හරිය උදව්වක් කරන්න ඒක තමයි වටිනාම දේ මේ වෙලාවේ ප්‍රකාශ කරමින් ඉහෙණ වෙනවා ස්තුතියි. අමිතන්නේ කොච්චර අපි කතා කරද්දී බීලියන්ට වීනා ආරාධනා තමයි දකින්න තියෙන්නේ. එනිසායි කාරණාව අපි රටේ දේශපාලන පිළිමත කොච්චර කතා කරත් තමයි. මොකද හේතුව අපි දකින්නේ නැහැ මේ පාර්ලිමේන්තුවත් තුළ මිනිස්සු ගැන කතා කරන දේක් අපි දකින්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කොච්චර මේ කතා කරත් මම හැමදාමත් කඹ ඇදින්නක් එහෙට මෙහෙට කඹ ඇදින්නක් දකින්නේ. ඒ නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් වෙන්නේ කෙන කරණාව අපි මත කියලා ගන්නේ විශේෂයෙන්ම අපි නාවුල් ප්‍රදේශයේ තුල විශේෂයෙන්ම සභාපතිතුමා කලින් දැනුවත් කළා වගේ නාවුල කලපේ තුල විශේෂයෙන්ම සෙට් ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙනවා. නාවුල සෙට් සමපකාර සෙට් එකත් ඒ සෙට් එකක්. ඒතරම සෙට් දෙකක් ළඟ තියලා හැමදාමත් පොලිමේ අඩුවක් වුන්නේ එනිසා තමයි මිනිස්සු හැමදාමත් අපවතාවටපත් වෙන්නේ. එනිසා තමයි තවාපත්තුමන් කියවා වගේ විශේෂ අත්‍යවශ්‍ය සේවා කියන කාරණාව උමුලික කරගෙන ඒ ආයතන අවශ්‍ය තෙල් ටික ලබා දීමට ඉදිරියේ තෙල් කවදායිද කියන ඒ ආයතන ටික ප්‍රධානම තෙල් ලබා කටයුතු කරන්න කියන කාරණා මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපි මේ වෙනකොට අපි හැමෝම මානුෂ්‍ය අවශ්‍යතාවාම අසරණ වෙලා ඒ අසරණවනා හැමෝම අසරණ වෙලා තියෙන්නේ ඒ අසරණ වෙච්ච මිනිස්සු අතර තවත් අසරණ වෙච්ච පිරිසක් ඉන්නවා අසරණ වෙච්ච මිනිස්සු අතර අසරණ පුළුවන් විදිහට සබාවකට පුළුවන් හැකි ඒ අය අපි හොයලා යම් දෙයක් දෙන්න අපි උත්සාහය හේතුව ඔක්කොම අසරණ වෙලා ඒ අතර අසරණ වෙච්ච මිනිස්සු ටයක් ඉන්නවා ඒ අය වෙනම පොඩක් වෙනින්න කටයුතු කරමු කියන කාර්යනාය යථාපරිත කල්දී යටි යෝජනා දෙකක් මම ඉදිරිපත් කළා. ඒ යෝජනා දෙකේ විශේෂම බලපෑමනේ දරන්දිමත් කරලා තියෙනවා. මොකද මේ රටේ තියෙන වාතාවරණයත් එක්ක සමරදන කිරීමට හැකියාව නොමෙති බව දරන්දිලක් තියෙනවා. පවා පුත්‍ර විශේෂයෙන් මේ යෝජනා තරම මතක් කළ කරනවා තමයි දිගින් දිගටම. මේ වැකන්දේ මාර්ගයේ අපි හැමෝම කතා කළා. මේ වෙනකොටත් මේ මාර්ගය අබලන් වෙලා බලන් වෙලා යන්න බැල් තත්ත්වයකට පත් ඒගොල්ලන් ඊතරම කතා කිරීමත් ඒගොල්ලන් ඊතරම අදහස් දැක්වීමත් මම හිතන්නේ අපිටත් කල ක්‍රීමට හේතුවක් වෙනවා. ඒ නිසා මම දා මේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන දවසේ ඉඳලා මම කිව්වා මේ ආයතනය අපට ප්‍රදව මුදල් කීයක් දීලා තියෙනවද? කීයක් තැම්පත් කරලා තියෙනවද? ඒ තැම්පත් කරපු මුදලට අපිට මේ මාර්ගය සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්ද කියන කාරණාව අපි වල මේ ඉවමාත්‍ය බලන්නත් මම සභාවේ තුමාගේ අධීක්ෂණයත් බලන්න ගියා. තාමත් මාර්ගයට අවශ්‍ය පිළියම් ලැබුණේ නැකම තුමාගේ මම දන්නේ අනිත් සම්මාන දිනෝදලා කෙසේ වෙතත් මාර්ගය අබලංකරපයේ ආයතනයේ විසෙන් යාම රැදවම් මොදලක් tiraනාන ඒක ශෙනිකව යොදවලා එන්නේ සුදුයි අඳු පුළුවන් මුදිරියම් මාර්ග සකස් කරන ලෙස තාපතුම මේ මතක කරනවා මොකද හේතුව දිගෙන් දිගටම මේ මාර්ගය අබලං වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම තව තාපතුමනි මේ ඉදිරියේදී මම දන්නේ ආහාර ව්‍යසනයක් වෙනවා ඒ විදිහට මම නිත පෙරත් යෝජනා කළා සබහව සතු ඉඩාංගල් සභාවතුමනි මොනවා හම දෙයක් අපි මේ වෙනකොට මෝණික පියවර තබල සභාවතුමනි මොනව හොදයක් අපි වගා කරන්න අපි කටයුතු කරමුද හේතුව එහෙම නැත්නම් ඉදිරියේදී හැමෝම අපහසුතාවයට පත්වற නිසා අපි සභාවතුනේ නිසා මේ සියලු කාරණා පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කරමු ජාතික දේශපාලන ගැන කොච්චර කතා කළත් අරයට මඩ ගහවත් මෙයාට මඩ ගහවත් වැඩක් හේතුව දෙගොල්ලෝ තා තුන්ගොල්ල එහෙට මෙහෙට දවසින් දවස මිනිස්සු මේ අගාදයට නැත්නම් නේද කබලෙන් ලිබට වැඩිනම් මිනිස්සු මේ පාර්ලිමේන්තුවේ යන අදහස් බලන්නවත් කියන්න මිනිස්සු කැමතිද? ඒ තරම් මිනිස්සු දෙපා වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ප්‍රාදේශීය වශයෙන් අපි මිනිස්සුන්ට සහාන දෙන්නට යම් කඩේකදී කර ප්‍රයාත්මක් කරමු. මේ මාධ්‍යල දාස් දක්වවා කියලා මේ දේවල් වෙන්නේ නැහැ. අපි මාධ්‍ය තුලටත් ප්‍රායෝගික යම් දෙයක් කරන්න තමයි ගොඩාක් දුරට වටින්නේ മന്ത്രിවරු වටිනා අපි සියදරාම එකතු වෙලා කරන කාර්යම වේවත මතක් අපි එකතු වෙනවා. ආවත්ත මට මේ දේශපාලනයේ තුල දේශපාලනය කරන්නේ යම් කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වක් තිරනම් පෞද්ගලික මඩගාල නෙවෙයි ඒක බාලේ කරන්නේ. පෞද්ගලික පුද්ගලික ජීවිතයේට මඩගාල දේශපාලනය කරන්න උත්සාහ කරන අවස්ථාවක් නැහැ. මිනිස්සුගේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව කරලා තමන්ගේ දේශපාලන ව්‍යාපාරය ගෙනියන්නේ. ඒකට කාටවත් බාධායක් නැහැ. ප්‍රශ්නේ ඒකත් නැහැ. අර පුද්ගලයෙකුට ගහලා තනි පුද්ගලයෙකුට ගහලා දේශපාලනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනනම් ඒක ඒක තරම් මේ බාලක්‍රියාවක් නැහැ. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා ඕනෑම කෙනෙකුගේ දේශපාලනය කරන්න, මේ දේශපාලනය කරන්න කාලයක් නැහැ. පාර බැහැලා යන්න බැරි තත්වයක් තියෙන්නේ. දෙන්න ඕනේ කියලා කරනවා අපි හිතන්නේ. එහෙම නැතුව මෙයා දැන් තමයි අපිට විශ්වාසතු වෙන වෙලාව. දැන් තමයි අපිට එළිය දෙන්න වෙලාව. දැන් කෑ ගහන්න හොඳ වෙලාව. දැන් තමයි හූ කියන්න වෙලාව. දැන් තමයි මිනිසුරු ගහන්න වෙලාව කියලා දේශපාලනය කරන්න උත්සාහ ඒක තරන්නේ බාලක්‍රියාවක් නැහැ. ඒ නිසා දේශපාලනය පෙර මේ වෙලාවෙදී මේ ಪಕ್ಷ භේදයෙන් තොරව මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේ ක්‍රමේ නැති වෙන දා මේ දේවල් ඔක්කොම වෙලා තියෙන්නේ. දැන් කොයි කාලයකද කියලා සියලු දෙනා එකතු වෙලා මේකට සකස් කරලා මිනිසුරු දෙන්න කියලා. ඒක දෙන්නේ ලැබෙන්නේ නැහැ. ප්‍රායත්න නාල් ප්‍රායත්නභාව සියලු දෙනා එකතු වෙලා වැඩ කරන තර. නේද? ඉතල පුරාත් අපි පරා එකතු වෙලා මිනිස්සුන්ට යහපතක් කරන්න, රටේ යුතු කරන්න, තමයි වැඩගත්මක අසරන වෙලා ඉන්නවා ඒ වගේම පෝලිම් වල ඉඳලා පිටුස්සු මැරෙනවා මේක තරම් කේදවාචකයක්වදවත් නැ තාත්තා තෙල් ටිකක් ගේන්න ගිහලා අම්මා තෙල් ටිකක් ගේන්න ගිහින් ගිහලා එනකන් බලාගෙන දරුවන්ට තමන් ඉඳ අම්මගේ තාත්තගේ මිනී වෙනම නම් මේකේදවාචකයක් තරම් දුරවල බලන්න කේදවාචකයක් මේ ලෝකේ පොහෙවත් නැ ඒ නිසා ඒ දෙමාපිය කොච්චරනම් අසරන වෙනවද දරුවෝ කොච්චර අසරන නිසා මේවා පිළිබඳව මම විසඳුම් දෙන්න නායකව හිටිට උත්සාහවන්ත ඒන මාතිකවත් අපිට නෑ හැමදාම මිනිස්සු මරා ගන්නා නායකයෙක් සහ බලේ තියාගන්න හැමෝම උත්සා කරන විසක්කා මිනිස්සුගේ යහපත වෙනුවෙන් නම් කරන දෙයක් නම් තාමත් අපිට පේන්නේ නෑ ඉදිරියේවත් මේ දැකලවත් නේද මිනිස්සු වෙනුවන් කඩේත කරන්ද සෙතුවිලි පහලෙවවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරා. මේ ස්වභාවයේ අපිට වචන කිහිපයක් අත්හරින්න බෙට අවශ්‍යද දෙනා පලමේ වැඩක් මන්කමල් මොකද අවුරුදු ගානක් අපි සමාජයේ මිනිසුන් අතර හොඳ තත්ත්වෙක හිටියා කාගෙන් එක වචනයක් අහන්න නැති වුණා නමුත් රට තිබුණා අභාග්‍ය සම්පන්න මොහොතේ අපි හිතුවා හොඳ පාලනයක් හොඳ නායකයෙක් පත් කරගන්න ක්‍රියාකාරීව දේශපාලනට ඇවිත් මේ දේ කරන්න ඕනේ කියද අරමුණක්ව අපි මෙතෙන් ආවා නමුත් අද මේ රටේ පත්ලා තියෙන මේ අපිපත් කරගත් ආණ්ඩුව අපිපත් කරගත් නායකයෝ මේ කරන්නා විකාරය දකින්නකොට අපිට ඒක වජනයකින් වූ අප ක්‍රියාකාරීව සම්බන්ධ වීම පිළිවද ප්‍රකාශ කරනවා සියලු අපේ ප්‍රදේශයේ මහජනතාවගෙන් මම ඇත්තටම සමාව මේ වගේ පාලනයක් රටතුල ස්ථාපිත කරන්නට වජනයකින් වූ අපි සම්මාදම් වීම ගැන ඒකම එහෙම ඒ දේවල් වෙනකොට අර නැති ඒවා ඒ කියන්නේ අපි පෙට්‍රල් නැහැ කියනවා නමුත් අපිට ගන්න මං හිතනවා නාවුල ප්‍රදේශයේ බලවත් නැවකට වැඩි බඩු ගන්නලා තියෙනවා දේවල් ඒ ತත්වේ තමයි දැන් උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් මේ දවස්වල තියන්නේ ෆුල් අබැයි රුපියල් 3000 තිබුණ බයිසිකලයේ දැන් රුපියල් 75000 වලට. ඒවා වැඩි වුණාද නැහැ. මේ අවස්ථාවාදී මිනිස්සු දේශපාලඥයන්ට බැල බල ඉන්නවා වගේම මිනිස්සු අසරණවන බොහෝතේ ඒ අසරණකමෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න බැල දඟලන මිනිස්සු පරිප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. මම උදාහරණයක් කිව්වේ එකයි බයිසිකලයේ දැන් ටයරයක ටියුපයක් තිබෙ රුපියල් 600 ගන්න. රුපියල් 25,000 න් 75,000. මේවා අලුතෙන් අපාරේ පරණේ වත් තම අපේ මිනිස්සු කරන්නේ මේ කවදාකවත් මේ හදවත උනෑ මිනිස්සු කොට සංකාවේ නෑ. ඒකයි මමකට හේතුව මං ඊයේ දැක්කා සමාජ මාධ්‍ය ජාලේ බස් එකට අම්මා මේ දරුවා හම්බ වෙලා. දරුවා වඩ아가ගෙන යනවා මේ ඇඳුම් පිටේක. එක මිනිස්සු බස් එක නංගුව ගන්නෑ. ඒ වගේ තත්ත්වයක් මේ රට පත් කරලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ කාරණක මේ දෝෂයක් කියන එක මං දැඩි වෙලාවකලෙන් යුතුය හේරා දැක්නවා සබාවිතනේ ඒකම අර මෙතුන් මේ කියුවා වගේ මොකද මම ගොවි ජනතන මිනිස්සු ඒවිදන් කරනවා මේ දවස්වල දැඩි අපහසුතාවයක පත්වලා ඉන්නවා ජලයේ තිබුණා ඒවා පොම්ප කරගන්න අවශ්‍ය ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් ඉන්ධන ටිකක් ලබා ගන්න නැතුව දුක් වෙනවා ඔබතුමා අහලා වන්න මැදිහත් වෙන බෙන් දැන් මං හිතන්නේ අවුරුදු දැන් මාස 3කින්වත් මේ නාවුල් ප්‍රදේශයේ අනිත් තේල් ගැන කතා කරනකොට ආඩම මේ හැම්බ කන්න බත සපයන ගොවියට ලොකු අසහනයක් කියලා දෙන එක තත්ත්ව අවශ්‍යම සේවාවක් නිර්මාණ දක්ිනවා ඒ නිසා පුළුවන් නම් අපිට මේක බල එක්ක සහජා කළා අඩුම ගානේ මාසයකවත් මේ භූමි ප්‍රමාණය ගෙන්නවා ගැනීම සඳහා අපි මේකට කට උත්තක් යොදන්න ඒක අපි ගමේ මිනිසුන්ගේ කරන සේවාවක් පිළිවෙමන් සැලකෙනයි නිසා ඒකට මැදිහත් වෙන්න පුළුවන් නම් අපිට අපි අර මැදිහත් වෙලා ඒ ගොවි ජනතාවගේ මේ වගා සංග්‍රාමයේ වගා කරන්න කියනවා හැම බිම්මකලක් වගා කරන්න කියලා නමුත් තෙල් ටිකක් නැහැ පොහොර ටිකක් නැහැ අවශ්‍ය ඉන්දර මේ මේ অথොරිටි ක සභාව ගන්න ඉන්න ටිකක් නැහැ ඒ නිසා එතන අපිට ප්‍රාදේශ සභාව විදිහට මේ අවශ්‍ය කටයුතු පුළුම් විදියට අපි මෙලිහප්පොමුගෙන ඉල්ලීම කරන එකම මේ දවස්වල දැඩිව අපේ අපේ ප්‍රදේශයේද බලපා තිබෙනත දැටලුව තමයි මේ වල්ලාඩි වර්ගයේ දැන් හාඩුව ගන්න හාඩුව කරවිලේ යන හාඩුවල පැත්තට ගතොත් හන්දේව හත ගම් වැඩි ඉවරයි ඒ නිසා මම පුළුවන් නම් මේක විදුලි අර්බුදයක් තියෙන අවස්ථාව මිනිසුන්ගේ ජීවිත හිටවදා වටිනවා ඒ නිසා අර මම ඉල්ලීමක් කරේ අවශ්‍යම මං සම්දිවල තියෙන විගුලි ලාපු වීටි ලාම්පු ටික මේ මේ හැකේ ඉක්මනින් යෝජනාව මම ඉල්ලීම මේ අවස්ථාවේදී කර මේ සුබ දවසක් සුබ අනාගතයක් වේවා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මා නිරන තමයි අක්කර 10ක් විතර සුද්ධ කරලා දෙද්දීම දැන් අක්කර 21ක් මහකැලේ කපලා දෙනවා කරු සභාව තුමා ඒ සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබතුමා මැදිහත් වෙනවා අපි මැදිහත් මම කියන්නේ මම පිටගංකාරයේ ඉඳගෙන තමයි තවුන්නාසල මේ දාමේ මේ කොට්ටාසි മന്ത്രിවරු සියලු දනාමේක භූමිය රැක ගන්න අපි ඉදිරිපත් වී යුතුයි. මොකද මේක ජාතික අපරාධයක්. 2022 තුන චක්කලයේ රටේ පරිපාලන අමාත්‍යාංශ චක්කලයේ රැට්ටුවල තියනවා සින්නක්කර ඉදමක තේක්ක ගහක් තපුවා ඒ 10 වෙනුවට තව ගහක් හදන්න ඕනේ. මේ 2022 චක්කලයේ රැට්ටුවල තියනවා. හැබැයි මේ මිනිස්සුන් මම හොයලා අනිත් එක තමයි කිසිම අවශ්‍යතාවයක් කරන්නේ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අමතරව ඊට මේ වණය ඔක්කොම සල්ලි කරන් ගේම දාලා තියෙන වන සංරක්ෂණ මම දන්න විදිහට අර රණවර්ධනතුමා දැන් ඇවිල්ලා කණේදී බෑග් එකේ තියනවා උසාවි දන්න විදිහට. මම හරියට මේක දන්නේ නැහැ. ඒතකොට සභාවක් පිළිදෙන අපි අපි කොට්ටාස මහන්සිතුමාද නැහැ. කොට්ටාස මහන්සිතුමා එකකට වාද කියන මේ ධර්තාවේදී අහිංසක මිනිසුන් ගොවිදම් කරන විඩම එහෙම ගන්න පුළුවන්ද? සෞභාග්‍යයෙන් මොකක්ම මේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ඉස්සරහට දාගෙන ඉන්න එක වංගොල්ල කරනවා. මේ රජයේ මැතිවරණ දින කවුරු හරි ඒක නෑ කියන්න බෑ. අනිත් ඒ මේක මම LRS ඔෆිස් එකට මාතරේ ගිහිල්ලා බැලුවා. මේක මාලේ 40 කියන ෆයිල් මේ ෆයිල් එකේ සම්පූර්ණ විස්තර ටික තියෙනවා. මෙතනම අවුරුද්දෙකට බදු ගෙවල තියෙනවා. මේකත් එක්කන අවුරුදු දෙකක්වල ඉඳලා ඇත්තට වෙන මොනවත් තීරකාන බද්දක් තාම දීලා නැහැ. දර මේකේ අපි මහජන විරෝධතාවයක් දියොත් මේක නවත්වනවා. ඒකොල්ලෝ මට කිව්වා පෞද්ගලිකව. බන්ද කරනවා මේක මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් මේ ගොවිතැන් කරන්න හිටපු දෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. ඒකට පත්තරේට දාලා වැඳිර දාන හේන් ගොවිතැන් කරන මිනිස්සු. අනිත් එක කෝම්බියංගහයලා වසම කියන්නේ කුරුරක් නැහැ. ඒ මිනිස්සු මාස් කරන්නට බොන්ජි ටිකක් කැලේ කොටලා හදාගෙන පාරක් නැහැ. ගොවිතැන් කරලා ජනතාව ඉන්නේ. උද්දෝව විනාශයක් කියලා දෙන සභාව තුමේ අනිත් එක මේකේ මේ එහෙම එහෙම විනා එහෙම වනයක් සුද්ධ කරනවා නම් අක්කර 5කට හෙක්ටයාර 2.5කට වැඩි කැලයක් කපනවා නම් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය අවශ්‍යයක් ගන්න ඕනේ. ඒ මොනවත් බරන්නේ මොන බලපුරුම්කාරකමකටද දන්නේ නැහැ වැඩේ කරගෙන යනවා මේ මොහොතේ. දැන් අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි සභාව තුම අපිට නැවත නැවත මෙතන සභාවේ කතා මේ වෙනකොට අලි වැටක් ගහන්න කැලේට අලි වැටක් ගහන්න එතකොට මොකද හරාරිට කො කොම නැවතත් ගම්මානට කඩාවැටුනා නැවතත් ජන දෙවිදේව හාන වෙන දෙයක් තමයි මේ සිද්ධ වෙන්න යන්නේ අනිත් එක දැන් මේ මේ මේ ඉඩම දෙන්න ගම් සභාවත් තුමා ඉනම් නිරෝධකරි මුතු පෙන්සස්කන් පොලිසන් සභාව හවේ ආරන් තියන වාටාව ග්‍රාම සේවකෙන් අත්තින වාටාව ඉඩම් පරිහරණය කරන දින මේ වාටාව අතර දුන්නා හැබැයි මේ ඉඩම් එක්තා සසය හැත්ත දෙකේ අවරුත්්ද ඉටඩම් ප්‍රසංස්තන් ප්‍රශ පාවට ගල්පොට ප්‍රදේශයේ අම්බට එනකා ඔ විමලා විජවත්වන මෙැති යගේ සංරජවත්ව හොුම ඉඩන් උක් සතුෝ රයට පවරර හැත්ත දෙකේ අවුද්ද හැබැයි අදටත් තින්නවා මේ හැත්ත දෙකේ පවර ගත්ත ඉඩ වට හිලාව්වෙන්නේ අ ගත්තා අතිකරු ඉඩන්දිී න මේ වෙන මේ රජයට පවරගෙන මහ කැලෙට පවරගද ඉඩන් අතර්පතිෙනවා ඒ ගත්තායට අර දිනන දියුසුල් ප්‍රකාරව අක්කර 50කට අඩුෙන් දෙනවා කියලා. එහෙම නොදුන්නා ඉන්නවා. එහෙම ඉඳද්දී මේ කොළඹ පැත්තේ මුදලාල්ලාට ශ්‍රමිකව එල්ආර්සිකෙන් දෙනවා. ඉතින් මම ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාට කතා කරලා මේකත් උඹකට මේ මොනවා කරන්නේද මන් දිනුවා? අපි නිරධාරින් අපිට බලන් ඉන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොට්ටාසේ ඉන්න ප්‍රාදේශීය යෝජනාවක් හදලා යවනවා නම් ඉඩම් අමාත්‍යාංශයටයි, ඉඩම් නිරෝධකීමේ දෙපාර්තමේන්තුවටයි. ක동산ස් පේන කොන්ෆරන්ස් අවලට මෙන්න මේ ඉරව පාවිච්චි කරන්නේ මේකට කියලා. රජේන ගාලියක් ඉඳන් බලාලිය පැත්තකට දාලා කොනකින් දෙනවා කොහෙද වෙන්න මිනිස්සු. ඉතින් ඇයි අපි මේකට නිහඬ වෙන්නේ? ආරගල කරන කට්ටියට මම කියන්නේ මෙන්න අවස්ථාව නාවරතරු පොර සිනම මොකද කියන්නේ මේ වටේ මැදියක් වෙන්න ඕනේ. මේ මේ මහපාර මෙතන බස් පෑන් කරන්න වැඩක් මේවා නිහිතය අනුගෝල වෙන්නේ නැත්නම් ආරගල කරුවන් කරන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට බල ගන්නට එකල රාහින්සගමිනු සුදු බෙකරන් දෙන්නෝ මේ සම්බන්ධයෙන් තමුන්දාසර සියෝදනාගරේම අවධානය යොමුකරනද ඒත් එක්කම මේකට මැදිහත් වෙන්න කියන කාර්මික ඉල්ලීම කරමින් තමුන්දාසර සියෝදනාගරවල සුභ දවසක් වාසනාවය කරමින් මෙහෙර තමයි දැන් අපි මේ වෙනකොට ලොකු නන්දන ආරම්භ වීමක් වන වෙයි මේවා කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඒ නකොට ලොකු අභියෝගයක් දෙන්න පුළුවන්. මේවා ගන්න. මේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කේ සෙට් වෙනවා 27ක්. මේ 27න් හතරක් තියෙන IOCs. તો 라ઉල් කාර්යලකකත්තාස් ඇතුලේ දෙකක් තියෙනවා. හමාර ට්‍රාන්ස්පෝට් කාර්යලකකත්තාස් එකම ජීවත් වෙන අයට මේක තුරකට දැනදෙනවා. ඒ නිසා දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවාරි ඔයතුමා මේක දැනුවත් කරන්න අනුබතයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාපේේ පියන සේකරුවන් අල්ලුලින් මේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන රොයි ජනතාව සහ අනෙකුත්වසුටා කියලා අයද මේ ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න කියලා. ඒ සම්පකාර සෙඩ් එක නවත්තී ගානටි නෝඩ අපේ බණ්ඩාරතුමා කියන්නේ මෙතන ලොකෝ අපිට එකිනෙක දකිනවා හැබැයි මේවට අපි කතා නොකර ඉන්න හැබැයි කතා නොකර ඉන්නකොට මිනිසු කියන්නේ අපි මේවා ඒක අත්තරලව දැම්මා තෙල් ගහටි අනේකට අපි නවත්තරල දැම්මා. මොකද අපි එතෙන් යනකොට මිනිසු කියන්නේ ඔබලා කියන කතා ඇත්ත. දැන් වරන් දිනනවා වහනවල කියලා තෙල් විතර 200 මේවා දාගන්නේ. මේවා එක ඉලියට යනකොට එනවා මේ තෙල් දවසේ බරල් එකකට ගාන දෙන්න 200 ලීටර් දෙකකට දෙන රුපියල් 90000ක් දෙනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙලාවෙත් තිබුණා මිලත් එක්ක ඩීසල් ලීටර් 200ක් ගන්න රුපියල් 80000, මේක වෙන මාපියාවක් කරනවා වෙනදා මේ පිළිබඳව විශේෂයෙන් ඉදිරියට දැන් ඔයගෙ දilat තුනක් වෙනවා කියන්නේ ඊළඟ මෙතන ඇත්තම මරණ ගන්න කතරපත්ත. ඒක මේකට සම්බන්ධිකරන කාර්යතව දැක්වමත් කළා මේ මාතෘ දිශාවට අනුගාමනයෙයි විදින කිවෙනක මේ කවුද කියන්නේ නෑ මේ 37 දුන්නු. මේ බෙදෙන විතරක් කරලා තියෙනවා කරන්නේ. දැන්ට IOC සෙන්ටරේට මේ ලොකට දවස් 9කටකට කියලා දෙනවා. ඒ වගේ දැන් අද රාජ්‍ය සීමිත බලපත්‍රයත් ඇපි ලොකු අසමගභාවයකට පත් වෙලා ඉන්නවා. අපිට ඇත්තටම ඉස්සරහේ දේශපාලනය කරන්න බැරි මට්ටම තමයි තියෙන්නේ. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව නැතිා නායකීත්වයේ. අද වෙනසින්වත් එක එකගේ තමම තමන්ගේ අදහස් තම තමන්ගේ ඒ ඒ වෙන ප්‍රබෝධකාරයක කේන්ති තමයි කටක කරන්නේ. කිසිම කෙනෙක් කියන දයක් අහන්නේ නැහැ. දුගානේ ගමේ ග්‍රාමීයයට වටවන්න තන නේ විනිතම තව තමයි මම දැනට මාස දෙකකින්ද මේ විරස්තාව දැන් නියම දැන් මේ 22 සංශෝධනකට යදිල්ලනවා 21 කියනල්ල ඒක වැරදි කියලා ඒක ඇසර්ට් කරලා ඒක නැවැත කරද කියලා දැන් ආයි 22 දෙසර්ට් කරනවා ඉතින් මේ ගන්න බැරදනට ජනාධිපතිවරයා පත් වෙලා එක පත් අනිත් අතට මේකටත් බිල්ලු කියන බැවමාලිලා විලක් කරලා ඉන්නත් තියෙනවා මේ ඉතිරි කරලා පාර්ලිමේන්තේ කතා කරන අතට මට මේ කින්ගුගේ පහල මත්තියෝ මේක දැක්කේ නෑ නේද කිසි බැලගීමකින් කතා කරන්නේ නෑ කවුරු මොන දේකට මොන ප්‍රතිප්‍රතිපවත් අපි අපි නායකයනලද අපි නායකය වර්ගය කියලා කියනද දැන් මේ ඊයේ පෙරදා අපි ಪಕ್ಷේ මනි මාතිරි කාරතිල වාර්තාව මේක බැලුවටත් උතුමි දන ඉතාමත් වැදගත් සමාජ දැන් අපි එක කතා කරන්නේ කියන්නේ නෝ මේකේ කවදාවත් දෙයක් නාම රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් දිලා යනවා. හැබැයි කීසා තියෙනකොට ඒගිලා අක්ෂල දැන් වෙන කෙනෙක්. ඒක නිසා ඒවා අපි උඩින් තමයි මේක බලන්නේ බතුන. මොකද අපි තමයි පහළ මට්ටමේ ඉන්නේ. හැබැයි අපි උඩින්ම තමයි ඊළඟටත් මේ ිරණම නැවත උඩ වැනි මඩියෝ ඔබට බිඳු පතා නැරමීමට වශාාව. ඔබේ සංගන් ගොර පතුමේයට ම ීඩියෝ අනේ තරගේෙන්ම ගැන මට වශ්‍ය. මුදුරට YouTube නාිකාේ දන පසින් තියෙන සක්ක පතිමද හොෝදලා මෙල් සල්කට සක්ියය කරගත්තා හම ඔබොතග අවස්ාාවගෝ දරු. එනම් මතහැතුව විඩියෝ නරමල අවසානේ සක්ස බටමිකදලා බල් සල්තුම කළ නලයි කරලා යට. අයිදවසකහම මෙැවැනි දියෝ මම හින්ති කරනකහර.